Kapsul ini dibawakan khas oleh Siraja Malaysia. Mata kering merupakan salah satu kondisi mata yang sangat common ramai orang ada mata kering ni. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan satu daripada pesakit empat orang pesakit seorang akan menghidap mata kering. Sebabnya sekarang ni kita macam-macam faktor yang menggalakkan kita. Uh, tak terkena mata kering. Uh, antaranya yang disebabkan adalah um, penggunaan gadget. Jadi kita selalu, mata tu selalu tengok saja telefon, tengok komputer. Jadi kita jarang blink. Normally mata kita akan tutup um, paling kurang 5 hingga 12 kali dalam 1 minit tapi sekarang banyak orang tak, tak sampai satu minit tak bling pun ada juga. Jadi mata tu lama-lama jadi kering. Okey. Mata kita ni memerlukan air mata. Uh, air mata tu dia kena uh, dia jadi macam wiper kereta tu. Dia kena constantly rub. Bila kita punya wiper tu rub, uh, ibaratnya wiper tu kita punya kelopak mata jadi bila kelopak mata tu dia akan uh, smoothen kita punya surface uh, ocular surface tu supaya kita tak jadi uh, kering. So bila dia tak smooth dia jadi macam uh, kereta tu yang berlopak-lopak dia punya jadi tak tak tu jadi patient, patient akan rasa mata tu rasa kering, rasa macam berpasir, silau, uh, mata kurang nampak um, dan juga mata merah pun boleh juga ya. puncanya biasa disebabkan macam saya cakap tadi, tak blink mata frequently. dia boleh disebabkan uh, faktor uh, udara juga kalau orang kerja dalam aircon uh, humidity kurang so mata jadi kering uh, pesakit kencing manis uh, pesakit yang ada juga yang dipanggil Jogren's Syndrome, itu memang itu disebabkan penyakit sistemik dan juga penyakit seperti uh, autoimmune disease lain seperti psoriasis, um, SLE dan sebagainya Thank <laughs> you. Dan yang paling uh, common adalah pesakit yang dah berumur. Ya Memang kalau dah berumur, uh, mata kita boleh jadi kering. Jadi gejala dia atau simptom pesakit yang ada mata kering, biasanya mata dia rasa macam berpasir. Lepas tu dia rasa uh, mata tu jadi kabur, silau dan juga kadang-kadang mata dia berair. Uh, mesti rasa pelik, eh, macam mana kata mata kering tapi mata berair. Okey, Puncanya sebab secara semula jadi, memang Allah jadikan mata kita bila dia kering, kerana punya body cuba nak compensate dengan menghasilkan lebih banyak lagi air mata. Tetapi Kualiti air mata tu dia tak sebagus seperti under normal condition. Jadi tak sama kita berair air sebab uh, contents air mata tu dia dalam keadaan inflamed. Ada inflammation, ada radang. So dia lagi irritate mata kita. Okey. Um, tetapi in general, dia bukan keadaan yang boleh menyebabkan kebutaan ke semua so, insya-Allah taklah. Um, apa yang uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah titik air mata palsu. Saya biasa cakap air mata pangsang ni. orang takut, ah, air mata pangsang. Bukan, dia bukan mata air mata orang. Dia punya um, contents tu. macam kita punya air mata. Ya, dia punya kandungan garam, dia punya mineral semua tu balance macam kita punya air mata. Okey, saya biasa sarankan dekat pesakit, jangan guna uh, bila rasa kering baru letak. Mm. Saya biasa cakap dengan orang, guna regularly. Bila pakai regularly, baru kita rasa kesan dia. Ya, pakai boleh empat kali hingga enam kali sehari. Um, air mata palsu ni pula, dia ada dua jenis. Ada yang ada pengawet, ada yang tanpa pengawet. Yang bagusnya yang tanpa pengawet tu, supaya uh, sebab pengawet ni pun, kadang-kadang dia boleh um, menyebabkan mata tu lagi kering. So kalau guna ubat titik mata yang tanpa pengawet tu, yang penting kena jagalah sebab dia tak ada pengawet. Jadi dia senang nak kena infeksi. Sudah so, buka sekali, terus buang. Only for 24 hours mestilah bagi pelaimata pasal tu boleh dapat dekat mana-mana farmasi kedai-kedai yang jual ubat semua boleh dapat yang tu tak ada prescription doktor pun tak apa kapsul tadi, dibawakan khas oleh sirajen Malaysia